يو اسم الشرق 2022 عارة سخون مدينة السمارة عارة ليونك هار هذه الأجزاء القطعة هو في السهرة ممتدرش تيه قطعة دي, دي المواشي دي الأغنام مارس ديال دي من الله ما نعرف فيه تقريبا شيء في رباط النعجات تقريبا او 3 ومعاهم شي 3 ومعاهم ديالهم كاين هنا غافه الصحراء مصرين ما كاين غادين فين ما كاين ما لا كلاب ولا شي حاجه راه ما الله ما راه ما غاديين طالع الهير غادي يبانو لكم غادي يطلعوا لفوق غادي نقطع مشاهدي الفيديو حتى يبانو لكم طلعوا الهير باش ما غادي باش ما يبقاش في الوقت بزاف في الفيديو فين غاديين فين غادي ممكن شي يكونوا ماشي سرح هذاك صافا انا غادي نمساكن هنايا تا الفينال الطريق ولا شوف منين جاوا المهم غادي نمشي نردهم هنايا ما غاديش نخلي متمو في هذه الصحراء هنايا غادي نحاول نمشي نردهم غادي نمشي نحاول نضم للمدينه وهاديك الساعه يكون خير شوفوا كيفاش القضيه اهم شيء اللازم راه غادي نمشي نردهم مارش ديالنا والله مارش ديالنا المهم اللي عليا انا غادي نبقى معاهم حتى حتى نشوف كيفاش غنحاول نردهم للمدينه ولا نشوف كيفاش في طريق واش هنا الله سبحانه وتعالى اليوم غادي تخليهم ما جاتش غير ربنا المؤامره ربي يعطينا شي خروف ماذوك هادوك الصغار صحي هذين دبرام ما تير غادي نط ما لا مو مدام ما كاين مو دبا دي الوحدة ديال النار لو كان, كان مولاها العقار ما غادي يخليهمش يجو في هاد الوقت، كين ما كاين ما كاينش يسرح شي حاجة مكاينش يسرح والحال سخون، دبا ما شوف تخرجو توضرو ولا شوف الله وعلم، المهم حنا غادي نتفكر فيهم حتى الأخير، أمر الله سبحانه وتعالى كلشي ديال الله سبحانه وتعالى والله ما شوف حنا والله ما غا مو مسيرين. سبحان الله اللي مسيرنا فوق الكون ديالو كاملين، لوكان هدو بغاهم الله سبحانه وتعالى يمشوا يمشو ولا ياكلهم شي كلاب شي حاجة ما غاديش نتلاقى أنا بيهم ما غاديش نجي أنا هنا قا أصلا، الله سبحانه وتعالى تعالى وجهني هنايا، سميت جاي مع الشانتي تي كيبانو ليا لهيه، غادي نت أنا غادي نشوف كيفاش، البان درتها ما بان ليا شي واحد حداهم ولا شي واحد مقابلهم ولا شي حاجة، اه القطيع ديال المواشي راه يمكنش تخليه هنايا. والفضل يعود الى الله سبحانه وتعالى الفضل يعود الى الله كل شيء تشكر لله سبحانه وتعالى امر الله سبحانه وتعالى الحمد لله يا ربي نتمنى يكون الله سبحانه وتعالى راضي عليا هادشي اللي باغي انا يعني. وراضي عليا الله صافا داك راضي عليا الله فهاد الدنيا هادا هو اللي كاين رضا الله هو كلشي رضا الله سبحانه وتعالى رضا الله هو كلشي تهز راسك للسماء وتحس بأن الله راضي عليك، صافي، أما لك كنتي كدير شي حاجه خرا ولا كاين يكون عندك ماعطيتش مكانش عندك رضا الله ما عندك حتى شي حاجه والله ما عندك شي حاجه، رضا الله هو كلشي، رضا الله أكبر من كلشي، يكون ماك الله ما. خاف من تا شي حاجه يكون يكون اللي بغا يكون، إلا يكون مع الله يكون معاك. تقريبا شوف هاد الرجل تقريبا شوف هاد النعيمات ديالو الله أعلم حنا تنهدرو دابا معرفتهمش أنا شوف الله سبحانه وتعالى ، الحاجة ديال الحلا سبحان الله العظيم راه ، الحمد لله الله سهيل ليكم مكتروش عليكم وشادي الله يجزيكم